وكل ضلالةٍ في النار أما بعده فإن حياته أي زوجين مهما كانت مدة بقائهما معاً لا تنعدم من المشاكل والخلافات صغيرها وكبيرها وقد عالج الإسلام العظيم هذه الفترة المؤلمة من الحياة الزوجية على أساس من التقوى والمعاملة الحسنة التي ترضي رب العالمين فإنه في ضوء هذه المعالجة الطيبة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة في ضوء ذلك كله تعود الحياة إلى مجاريها وتحل المشاكل بإذن الله ولا يكون هناك سبيل شيطاني إلى التفرقة وإحداث الشقاق وإيقاع الفرقة بين الزوجين فبالنظر إلى ما دل عليه القرآن الكريم وبالنظر إلى ما دلت عليه السنة النبوية الصحيحة في باب الخلافات الزوجية وكيفية علاجها وحلها نجد أن القرآن قد بيّن لنا منزلة الزواج وقيمة هذه الرابطة الزوجية والله رب العالمين بيّن لنا أن أهداف الزواج ليست بأهداف مؤقتة وإنما هي أهداف الغرض منها الاستمرار والبقاء وتحقيق المودة والرحمة والألفة والسكن وغير ذلك من المعاني الراقية التي تدل على وحدة الأسرة وقوة المجتمع وكذلك في السنة النبوية الصحيحة نجد كيفية علاج الأخطاء وكيفية أداء الحقوق بين طرفي الزوجية ونجد كذلك الأساليب الطيبة النبوية في معالجة ما يكون من تقصير وخطأ من الزوجة تارة ومن الزوج تارة أخرى وكيف تكون الألفة متحققة بين الطرفين فإنه بذلك كله, كله يا عباد الله يتآلف الزوجان بعد الخصام ويتعاطفان بعد الغضاب ويتراحمان بعد الشقاق ويتفاهمان بعد العناد ويتماسكان بعد البعاد ويتراضيان بعد النزاع ليعلم كل الناس في المشرق والمغرب ان الاسلام دين البقاء والاصلاح والحب والعاطفه والعفاف والرحمه والاحترام فكل من اراد ان يتعرف على الاسلام من غير المسلمين فانه يجد في الاسلام من المحاسن والمزايا ما الله تبارك وتعالى به عليه وانظروا الى اي علاقه غير شرعيه تقع من المسلمين فيما بينهم او فيما هو بين غير المسلمين فاننا نجد هذه العلاقه تتسم بتوقيت معين كمثل الزواج العرفي او كمثل العلاقات غير الشرعيه المحرمه التي يقع ب... التي تقع بين الرجل والمراه هذه العلاقات ليست ليست بعلاقات طويله المده وإنما هي علاقات مؤقت تجلس المرأة في غير في إغضاب لرب العالمين مع رجل لا يحل له ساعة يوما يومين أسبوع شهر ثم بعد ذلك يفترقان ويكون المقابل على هذا الافتراق المال وكل ذلك مما يغضب رب العالمين وهو من الزنا والفاحشة التي حرمها الله تبارك وتعالى ونجد ذلك ظاهرة يراد منها أن تكون بين شباب المسلمين الذين لا يجدون سبيلا إلى الزواج فيجدون بغيتهم في تحقيق شهوتهم وإنزال شهوتهم الإنزال المحرم من خلال التقاء الشباب مع الفتيات ووقوع ما يغضب رب العالمين وعندما ننظر إلى هذه الظاهرة من أين نشأت ومتى بدأت فإننا نجدها ظاهرة ناتجة من نتائج تدمير الأسرة وهدم الأسرة وتفكيك الأسرة والإسلام العظيم دائما ما ينظر الى واقع حياه الناس اليومي. فالاسلام عندما ينظر الى المشكلات المشكلات اليوميه، ينظر اليها نظرة تفحص ونظرة تامل ونظرة تتسم بتحقيق المصلحة العامة. فعندما ينظر الاسلام العظيم الى بداية تكوين الاسرة ينظر إلى تكوين ذلك على تحقيق أسس ومعايير لا مجرد الزواج الذي نجده في كثير من مجتمعات المسلمين الرجل يتزوج المرأة لمجرد أن الأهل يريدون أن تتزوج الفتاة وأن يتزوج الشاب. وعندما ننظر إلى واقع هذه الأسرة المكونة حديثا يجد الرجل تاركا للصلاة أو قد يكون مدخنا شاربا للمخدرات أو قد يكون عالة على أبويه وهو في بيت الزوجية أو قد يكون ممن عرف بسوء الخلق وممن عرف بالبلطجة وغير ذلك من الأمراض والجرائم الأخلاقية. وعندما ننظر إلى الفتاة التي دخلت عش الزوجية حديثا وهي ابنة عشرين أو إحدى وعشرين تجدها لا تعرف قوعها من بوعها في بيت الزوجين لا تعرف إدارة في بيتها ولا تعرف كيفية طهي ولا غسل ولا شرب ولا كيف ولا تحافظ على وقتها في بيت الزوجية وعندئذ يحدث الشقاق بين الزوجين لأن الشياطين تحضر جدا في البيوت التي تؤسس على غير ما يرضي رب العالمين. وبعض الناس يتصور أن الرجل إذا كان على هذه الحال والمرأة إذا كانت على هذه الحال فإن كل فإن كل طرف منهما يعيش وحده كما يشاء وكما يهوى وكما يريد. والله تبارك وتعالى إنما جعل الحياة الزوجية حياة مشتركة، حياة يتماسك فيها الزوجان، ويتآلف وتتآلف فيها الأجساد، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يحدث الاجتماع الفكري وهو التفاهم المطلوب تحقيقه بين الزوجين، ويحدث كذلك السكن الروحي. الذي يعطف كل طرف من طرفي الزوجيه على الاخر وتحدث العاطفه ويحدث الحب الذي ينبغي ان يكون متبادلا بين طرفي الزوجيه وهذه من اعظم مقاصد تحقيق النكاح وهو الحب والعاطفه فديننا الاسلامي دين يامر الشباب والفتيات الى الزواج على اساس من الحب والعاطفه وهو ما نسميه في دنيانا اليوم بالارتياح النفسي وحدوث ما يسمى بالإيجاب والقبول فإذا وقع ذلك كذلك وكان الشاب شابا مقيما لحدود الله متقيا لرب العالمين وكذلك كانت الفتاة مطيعة لله تحافظ على الصلوات الخمس تقرأ في كتاب ربها تبارك وتعالى تتعلم أحكام الدين وتتفقه فيما ينبغي عليها أن تتفقه فيه فعندئذ يحدث تطبيق قول رب العالمين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولكن عندما ننظر إلى دنيا الناس اليوم نجد أن أكثر بيوت المسلمين والمسلمات اقيمت على غير اساس سليم ولذلك تنشا فتره من اصعب الفترات في الحياه الزوجيه وهي الفتره الاولى والمرحله الاولى من الزواج عندما يتعرف كل طرف من طرفي الزوجيه على حقيقه الاخر عندئذ تنكشف الامور ويظهر المستور وعند ذلك تستبين العيوب ويعرف كل طرف حقيقة الآخر المعرفة الكاملة التي لم تكن حاصلة في فترة الخطوبة أو في فترة التعارف فإذا كان الرجل صبورا متحملا متحليا بآداب الإسلام وكذلك كانت المرأة متحملة لخلق زوجها وما يكون منه من غضب او غير ذلك من الامور استمرت الحياه بينهما. ولذلك نرى ان من اسباب استمرار الحياه الزوجيه هم الابوان الحكيمان اللذان يوعيان ابناءهما وبناتهما التوعيه الصحيحه الكامل. ولذلك نرى ان من اكثر اسباب الطلاق والتفكك الاسري وتشتيك الفتيات والابناء هو الدور السلبي للاباء والامهات. فاننا نجد كثيرا من الاباء لا تكون عندهم لا, لا تكون عندهم ضابطة ضابطة لنفس لانفسهم. لا يكون عندهم ضبط للنفس ولا تحل بالصبر والتعقل والحكمه. فعندما تغضب الابنة إلى بيت أبويها، عندئذ تعرفون ما يكون من الكيل بمكيالين، ومن التصا ومن التصيد للأخطاء، ومن تتبع العيوب، الرجل يقول في امرأته كيت وكيت، والمرأة تقول في زوجها كيت وكيت، فإذا كان الرجل حازما عاقلا فإنه يوعي ابنته بضوابط. الزواج وبضوابط الخلاف وبمعرفه كيفيه العلاج ويترك لها المجال حتى تستوعب ان هذا الخلاف امر بشري كائن الى ما يشاء الله تبارك وتعالى وانه لا بد وان تجلس هذه المراه في بيت زوجها حتى تهدى اعصابها وحتى يهدى اعصابه وحتى يلتقيان معا على اساس من الحوار والنقاش وسماع كل طرف منهما للاخر. واما اذا كانت المراه بمبعدة عن بيت زوجها تاركة هذا تاركة بيت زوجها الترك الذي يترتب عليه النشوز الشرعي فانها بذلك تحدث فجوة يدخل منها الشيطان الرجيم الى بيت الزوج. ولا ابرئ الازواج من السبب الرئيس في ترك بنات المسلمين لبيوتهن، وهو أن الأزواج دائما ما يقوم الواحد منهم بضرب زوجته الضرب المحرمة المبرح الذي يكسر الذي يكسر عظما أو يحدث عاهة في جزء من أجزاء البدن. وقد سمعنا ذلك كثيرا مما يقع. من الرجال الذين يتسمون بضعف الشخصيه للاسف لاننا عندما ننظر الى الرجل في بيته وهو راع في بيت زوجته فاننا ننظر اليه وكانه الاب لهذه الفتاه والايام دول والجزاء من جنس العم فكما تحب ان تعامل ابنتك بما يرضي رب العالمين فكذلك ينبغي على الرجال وينبغي على الأزواج أن يعاملوا فتيات المسلمين بمثل ما, بمثل ما يحبون أن تعامل بناته وكذلك المرأة لا ينبغي لها أن تلقي سمعها إلى المخببين المفسدين الذين يظهرون لها عيوب الرجال فيما يكون من بيوت المسلمين بل ينبغي للمرأة العاقلة أن تعرف أن الزوج إنما عنده إنما هو زوج يتسم بالنقص، وكذلك المرأة إنما هي مرأة مهما كان مهما كانت سمتها فإنها تتسم بالنقص، والله رب العالمين جعل الزواج زواجا تكامليا، الرجل يكمل زوجته في المزايا، ويطرحان معا ما عندهما من عيوب أو يكون ما يكون من تحمل كل طرف منهما لما ما يحدث من زلل أو خطأ، ومهما يكن فظاهرة الطلاق ليست حلا للخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية، وما أكثر الرجال الذين يحلفون على زوجاتهن بالطلاق وما أكثر النساء التي تتسرع في طلب الطلاق وما أسرع الآباء والأمهات وأولياء الأمور الذين يلجؤون إلى محاكم الأسرة ابتغاء التطليق وابتغاء التفريق والإسلام العظيم جعل باب الطلاق بابا ضيقا جداً بحيث لا يلجأ إليه أحد إلا في أضيق الحدود وجعل الله تبارك وتعالى منزلة التقوى فيما بين الزوجين منزلة عظيمة ينبغي أن تحقق فإنه بغياب التقوى وبقلة أو ضعف أداء الحقوق والواجبات بين الزوجين وانتشار الخيانة وسوء الخلق وسوء العشرة وغير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى التفكك الأسري عندئذ يحدث ما يحدث مما يعلمه الله تبارك وتعالى في بيوت ومنازل المسلمين وكثيرا ما تنشأ بيوت المسلمين في بدايتها على مشكلة وهذه المشكلة تستمر وتتفاقم ثم يقع ما يقع من أمر الطلاق وبالنظر إلى النسب العالية للطلاق نجد أنها نسب لم تكن موجودة في العهود الماضية وإنما نشأت هذه النسب وتتزايد هذه النسب يوما بعد يوم بين الأزواج والزوجات حديثا نتيجة لقلة الوازع الديني ونتيجة لضعف التربية الإسلامية الصحيحة ونتيجة لغياب الوعي وغياب التوعية والتأهيل بين الأزواج والزوجات وكثيرا ما يفكر الزوج وتفكر الزوجة عند حدوث أقل خلاف في الطلاق الرجل يفكر ليله ونهاره في أن يطلق زوجته وكذلك المرأة تفكر ليلا ونهارا في أن تتخلص من زوجها وهذا معه أسبابه وهذه معها اسبابها وعندما نتفحص وندرس هذه الاسباب نجد انها اسباب ليست باسباب للتطليق او الطلاق وانما هي اسباب مجرده تقع بين كل طرفين من طرفي الزوجيه عند حدوث الخلاف والنزاع ولذلك دعا الاسلام العظيم الشباب والفتيات الى القراءه في باب معالجة الأخطاء ودع الأزواج والزوجات إلى التعلم تعلم أحكام الخلافات الزوجية وكيفية علاجها لأن هذه السفينة إنما تسير وفق مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسول لا تسير بالأهواء ولا تسير بتحاكمات الرجال والأمهات وإنما تسير هذه البيوت وتكون السعادة متحققة فيها إذا كانت وفق شريعة الله تبارك وتعالى، ووفق هدي النبي المحمدي صلى الله عليه وسلم. وعندما يفكر كلا الطرفين في الطلاق فينبغي عليهما أن يستوعبا أمران، الأمر الأول فيما يتعلق بالزوج أن هذا الطلاق يعني هدم وتفكيك الأسرة، مما يترتب عليه ضياع الأولاد، وتشتيت الأولاد. وانحراف الأولاد وغير ذلك مما يتأتب في باب التربية للأولاد وهذه من أبشع ما يكون من نتائج ومخاطر الطلاق أن يخرج الشباب وأن تخرج الفتيات الأب في واد والأم في واد وكل منهما قد أنشأ وقد أقام حياة أخرى فينشأ الشاب وعنده من الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية ما الله تبارك وتعالى به عليم، وكذلك تنشأ البنت بلا رقيب بلا متابع بلا كبير فتنشأ على معصية لرب العالمين تارة وتنشأ على سوء في أخلاقها تارة أخرى ويترتب جيل الله تبارك وتعالى به عليم كيف يكون هذا الجيل إذا أو إذا, أقامت إذا خرجت منه أجيال أخرى وكذلك إذا فكر كلا الطرفين في الطلاق فينبغي بالنسبة للرجل أن يتفكر في عواقب هذا الطلاق وكيف أنه هدم لبيت قد تعب وكد فيه أبواه وكذلك قد تعب حتى نصب وقد أقاب هذا البيت وقد أقام هذا المنزل. فعندما يستوعب خطورة هذا الأمر لا يفكر ال... لا يفكر البتة في الطلاق، لأنه عندما يفكر في الخسائر المادية فإنه يجد هذا الأمر أمرا عظيما، فعندئذ يتحلى بالصبر ويتحلى بالتحمل ويبتعد عن زوجته فترة حتى تهدأ أعصابه وحتى يطمئن باله ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم ويصحح ما عنده من تقصير وخلق، وكذلك المرأة إذا أرادت الطلاق، والطلاق بالنسبة للمرأة أخطر من الرجل، لأن المرأة إذا طلقت عادت إلى بيت أبويها، وإذا عبت المرأة بعد زواجها إلى بيت أبويها، فإنها تكون عالة على الصغير والكبير. وينظر اليها الابوان مهما كانت النظره في البدايه نظره رحمه فانهما ينظران اليها على انها هي السبب في فشل حياتها الزوجيه فعندئذ يحدث عندها من الامراض النفسيه والتغيرات السلوكيه ما الله تبارك وتعالى به عليه فينشا منها ما ينشا من العنوسه وينشأ منها ما ينشأ من التفكير في الانتقام والغل وغير ذلك مما يقع منها تجاه زوجها وعندما تربي هذه المرأة بهذه السلبيات التي عندها أولادها تربيهم على الأمراض النفسية وتربيهم على الانحرافات السلوكية لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الرجل راع في بيته في بيته وهو مسؤول عن بيته وكذلك المرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنه فإذا هذه المسؤولية مسؤولية التربية للأولاد مشتركة بين الزوجين وكثيرا ما يقع الخلاف والصدام على من يكون المسؤول عن تربية الأولاد والبنات، وهذا أمر تقع فيه المشاكل الكثير وعلى الاباء والامهات ان يتحليا بالصبر وان يقيما حدود الله تبارك وتعالى في تربيتهما لاولاده نسال الله رب العالمين ان يهدي ضال المسلمين وان يصلح فساد ذات البين اقول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فكما عرفتم ان الطلاق يعني تفكيك الاسره وهدم بناء الزوجيه وهذا مما لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا رسوله ولذلك كانت الاساليب القرانيه والتوجيهات النبويه كثيرا ما تقف ضد الزوج وضد الزوجة اللذان يريدان الطلاق لأنه ليس بحل ولأنه ليس هو العلاج الذي به تحل وتعالج الخلافات والمشاكل ولذلك كان الإسلام العظيم كثيرا ما يدعو الشباب والفتيات إلى اتقاء الطلاق وإلى التوقي والحماية من الوقوع في الطلاق وكثيرا ما يقع الطلاق نتيجة لعدم أداء الحقوق والواجبات، ولذلك جاء الإسلام العظيم بالأساليب النبوية المتبعة التي تحفظ بيت الزوجية من التسرع ومن التلفظ ومن الحلف بالطلاق، من ذلك أن يكون الحب موصولا بين الزوجين، لا يكون هذا الحب في الفترة الأولى في الفترة الأولى من الزوجية وانما يكون الحب مستمرا باستمرار العشره بين الزوجين الرجل يعاشر امراته بالمعروف والمراه تعاشر زوجها بالمعروف ويكون الخلق الحسن بينهما متبادلا الاحترام لا بد وان يكون بين طرفي الزوجيه التراحم لا بد وان يكون من الرجل ومن المراه التالف والتعاطف لا بد وان يكون وعندكم الاسوه الحسنه والقدوه الطيبه صلى الله عليه وسلم كان يفسح عن حبه لأم المؤمنين عائشة فكان يسأل عنها فيقول من أحب النساء فيقول عائشة وكان يقول في أم المؤمنين قديدة رضي الله عنها إني قد رزقت حبها فهذا الحب ليس بكلمة تقال مع أن هذه الكلمة الطيبة لا بد وأن تقال وهي مما يديم الألفة بين الزوجين ولكن ينبغي أن تكون التصرفات مبنية على الحب ومبنية على العاطفه ولذلك لما رأى الغرب الكافر بعد المسلمين عن دين الإسلام العظيم وما فيه من محاسنة سامية أحدث لهم ما أحدث من بدعة عيد الحب الذي يقع بين غير المسلمين والذي فيه ترتكب الفواحش والتي فيه يقع الزنا ولما رأى المسلمون بسبب ضعفهم وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى ما عند الغرب من عيد في يوم ثنوي يقال إنه عيد الحب قلدوهم في ذلك حذو القذة بالقذة وكثير منهم يتقرب إلى زوجته والمرأة تتقرب إلى زوجها في مثل هذا اليوم وهو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان لأن دين الإسلام لم يختصر الحب في يوم ولم يترك الناس هملا وإنما دعاهم إلى إيقاع الحب في كل ثانية في كل لحظة في كل ساعة في كل يوم الرجل عندما يرى زوجته وينظر إليها نظرة إعجاب ويتألفها ويأنس بها ويتكلم معها بالكلام الطيب وعندما يرى أولاده كذلك يقبل أولاده يعطف عليهم يهاديهم يعطيهم غير ذلك من الأمور عند ذلك يقع الحب في أوسع معانيه وكذلك عندما يتحاب الرجلان في مثلا في البيت في الأخ يحب أخيه الرجل يحب صاحبه يتحابان ابتغاء مرضات الله عند ذلك يقع الحب في أسما معاني كذلك يا عباد الله من أسباب الوقاية وقاية من الطلاق أن الرجل يعطي المرأة حقها ولا يبخل عليها في في صنيع ولا في تصرف ولا في عمل إن كانت مريضة فإنه يقوم بمساعدتها ويتحمل أعباءه الأعباء التي عليه ويكون. على قدر من المسؤولية مسؤولية الب... ينفق وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعو وكثيراً ما يترك الشباب بيت الزوجية ويتهربون من تحمل المسؤولية في الإنفاق فتكون المرأة وأولادها عالة على الأبوين حتى يتسولان ويحدث ما يحدث مما يقع في دنيا الناس اليوم كذلك يا عباد الله مما يحفظ بيت الزوجية من الطلاق البعد عن المقاومات ونظرة الطمع فيما عند الناس ولو تفكر كل طرف من طرفي الزوجية في التقنع بما آتاه الله والرضا بما قسمه الله تبارك وتعالى لأصبحت السعادة محيطة بهما من كل جانب وأخيرا مما يحفظ بيت الزوجية من الطلاق التغاضي عن الأخطاء ولذلك قال الامام احمد رحمه الله تسعه اعشار يعني العلاقه بين الزوج وزوجته في التغافل فاذا تغافل كل طرف عن الاخر مما يقع منه من كلمه من تصرف لا يليق تغافل كل طرف من طرفي الزوجيه عن الاخر هدأت, هدات الاحوال واستمرت العشره بين الزوجين فنسال الله رب العالمين ان يجعل ما قلناه وما سمعناه حجه لنا لا عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امره وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاه انت وليها ومولا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح فساد ذات البيت اللهم اصلح فساد ذات البيت اللهم اصلح احوال الازواج والزوجات اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين والمسلمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا اجعل الحياه زياده لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان في عافية، بلغنا شهر رمضان في عافية، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.